אלנו לתקיים את הפונקציה נתונה להלן במרחק התצירים. במקרה זה הפונקציה נתונה באמצעות טרומה פונקציה ותפוח פונקציה. קבוצת הרחבים של הפונקציה מקודרת להם, וקבוצת הרחבים שיאמתימה הרחבים שלהם. עשאל אני אקח הפליאופל ויסוח השאלה שהקבנהיכ של הרחיב מינוס שמונה היא פונקציה מתיממת ארבע, ולמינוס ששית שלוש, ולמינוס ארבע פונקציה מתיממת שתיים, ולמינוס שתייםית אחד, ולF S הפונקציה מתיממת F S. יחול להיות כמובן גם אם אותו תחום ואותו תווח בדיוק שמתאימה את הרקיע התווח לרקיע התחום בצורה שונה למשל למינוס 8 את 3 ולמינוס 6 את 4 למעשה התחום והטווח כאילו אומרים לי אותה תחום והטווח של כמה פונקציות שונות אחר כך לנו להציג את הפונקציה שמגדרת בין התחום והטווח הנתונים אנחנו יכולים להניח שזו פונקציה שמתאימה זוגות צדורים של הרכים ובכן סרטט את הגרף של הפונקציה או אם לא במינוח של השלן נציג אותה במערכת הצירים את שידוע בדרך כלל כציר ה-X, או הציר אופקי, כל תחום הפונקציה, כל הערכים בתחום הנתון הם מספרים לא חיוביים. נשאיר אם כן יותר מקום לרבייה השני. כל הערכים בטווח הם מספרים חיוביים, כך שזה יהיה ציר הטווח, הציר שתוכם את הרבייה השמאלי העליון או הרבייה השני. ערכי התחום שעליהם מוגדרת הפונקציה נעים מ-0 עד מינוס 8, וכוללים כל מספר זוגי שלילי ביניהם. ובכן, נסמן את הערך 0, 0 נמצא כאן בראשית הצירים, ואחריו נסמן את מינוס 2, מינוס 4, מינוס 6, ולבסוף נסמנת מינוס 8. עריקי הטווח נעים מ-0 עד 4. ובכן, كان ה-0 ואחריו נסמן את ה-1 ואת 2 את 3 ולבסוף את 4. בהנחה שהפונקציה זוגות סדורים של ערכים, למשל, הערך מינוס 8 הפונקציה מתאימה 4, נוכל לעצון ולכח של נקודות של הזוגות הסדורים. נתחיל עם הזוג הראשון. לערך מינוס 8 הפונקציה מתאימה את הערך 4 ובכן הזוג הסדור מינוס 8 פסיק 4 או הזו. אם ציר x הוא ציר הריקי התחום, ציר הריקי התווח ה-F של X, f יהיה הפונקציה הנתונה. נמשיך, לערך מינוס 6 הפונקציה מתאימה את 3. את הנקודה מינוס 6 ו 3. לערך מינוס 4 הפונקציה מתאימה את 2. זו הנקודה מינוס 4 פסיק 2. לערך מינוס 2 הפונקציה מתאימה את הערך 1, כלומר f של מינוס 2 שווה ל-1. ולבסוף f של 0 שווה 0. נציין את הנקודה כאן בראשית הצירים. וזו הפונקציה המבוקשת, הצגנו אותה במערכת הצירים. זכרו, במקרה הזה אנחנו של 8 הפונקציה מתאימה את 4, למינוס 6 את 3 וכו'. אך גם פונקציות אחרות עם אותו תחום ואותו טווח. ההנחה שלנו הייתה לפי ניסוח השאלה שהכוונה לפונקציה הזאת שמתאימה סוגות צדורים של ערכים.